نور عبيد عسية ما سعيدة حلت الفرحة لنعوة من مديدة في قدومة في قدومة زنت بيوت النشيدة وسمي جدة ولا يكسر ظنونه طرحة العيلة كبيرة يا عبيد والقرايب والبعايد بكبار ومن غلا أهلك لك اقرب تشار وحبل تجريبك لزوم يحضرون يا سمي جدك يا فرحة قبيلة جدك عميد مثل في ظلم صارك بارك هنعنسي ونعد الجميلة كان خنم احتي يجي داخل حصونا جدك اللي في اللوازم ما تونا وانت عنا لغو غرب اللي تمنى والليالي شاهدة هذا بكره كان في وصوفه ما غاب عن واجب ضيوفه <تصفيق> طاري ايمنا مشهور بوقوفه من كل وقت ينتصرنا الظل مبروك وعسد روبة سعادة دايمه ببيوتكم وتصير عاد وبين افراح وناسات وعباد سعيد معاه السعد جاكم يقضي ايام السعادة في ذراكم وفرحه لكم ويتزين بهم ساكم الغريب نور عبيد عسى ما سعيده حلت الفرحة لنعوى من مديده في فرحة العيلة كبيرة يا عبيد والكرايب والبعايد بك ومن غلاط اهلك لك اقرب حبل وحبل تجريفك لزوم يا سمي جدك يا فرحة قبيلة جدك عبيد مثل فضل مخيله بارك المعنسي ونعد الجميلة شامخ المحسن يجي داخل حصونا جدك اللي في اللوازم ما تغنى من تعنا له ظهر اللي تمنى شهدنا بمظنه انها المغلوب ما تركت مسجونه هذا بكره كان في وصوفه ما غاب عن واجب ضيوفه غالي شيبنا مشهور بوقوفه من كل وقت ينتصونه والف مبروك وعسى دروب هي دايمه ببيوتكم وتصير عاد وبين افراح ونازات وعبادات والعسى المغبون يموت يا عسى معها يا في فراق وفرحه والحصري في عالم <تصفيق> الصوتيات ليس